Учасники табору зібралися на співочому полі у парку національного відродження. Тут волонтери проводять для них танцювальну руханку. Після того для дітей провели гутірки. Це лекція-діалог. На заняття прийшов 11-річний Віктор Іванчук. Хлопець приїхав з Харкова. «Я дізнався ще більше про, я про великодні традиції і дізнався декілька пісень козацьких». То «Ми говорили про великодні традиції, оскільки у нас сьогодні гаївки у програмі, і загалом ми якраз переживаємо цей пасхальний період що досі. То ми говорили про Великдень і, звісно, про те, що сьогодні актуально. Говорили про Україну, про те, що для нас є Україна, і про те, що ми спільно відповідальні за те, якою вона буде. Так? І ці наші захисники, які сьогодні нас захищають, щоб тут мігнувати дитячий сміх, і ми всі, діти, в тому числі, відповідальні, щоби зберегти ці всі національні традиції і цінності національні, які ми маємо. Також у таборі дітей вчили водити гаївки. «Бон, хлопці, вон, на льон, на долині Маковецько, три цари Парубецько, три гроші стрілка, 100 доля рівдівка, мої милі сусіданьки, просили вас, мої нанки, повсі Ілляне Федорів каже, відвідує такий табір вперше. На мою думку, дітям обов'язково треба ходити в такі табори, а не сидіти в гаджетах, бо зараз і дистанційне навчання, і в гаджетах сидимо – це дуже погано над здоров'ї. Співорганізаторка табору Юля Горішна каже, займаються з дітьми віком від 6 до 14 років. Для них заняття організовують щонеділі. Зараз їх відвідує 30 дітей. «Серед наших евакуйованих людей є діти. і Ми подумали, що дуже добре було б для них влаштувати якесь дозвілля, щоб вони трохи розвіялися, щоб переключилися, може познайомилися з кимось. Це дуже важливо в їхньому віці спілкуватися, заводити друзів». Леся Продолс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.